V areálu Sleské plovárny byla otevřena finská plovoucí sauna, nabízí neopakovatelný zážitek ze saunování přímo na hladině řeky Odlice. Sauna lauta znamená sauna na molu, a přímo na řece na hladině jezera nebo řeky a je to e, finské slovo sauna lauta. Otevření sauny se účastnilo vedení města a kraje a nechyběl ani finský velvyslanec v Česku Juka Pesola. V nové sauně oceníte kromě důkladného prohřátí při 80 až 95 stupních Celsia jedinečnost prostředí. Vstup do řeky je přímo z mola, na kterém se sauna nachází, zároveň nabízí jednoduché a přírodní ochlazení. Ke sklidnění mohou návštěvníci využít místa přímo na střeše sauny nebo odpočinkový altán na břehu řeky. Obě místa nabízí stejně uchvatný pohled a klid jako samotná sauna. Vzniklo tady nové sportovně relaxační centrum, které jak věřím bude obyvateli města asi nejenom obyvateli města hodně využíváno. Finská sauna je nejznámějším typem sauny s výraznými ozdravnými účinky na lidské tělo a psychiku. Intenzivním pocením se stěla odplaví jedovaté látky. Silné prohřátí posiluje funkce krevního oběhu i termoregulaci organismu. Hlavní výhody saunování jsou vyplavení toxinů z těla prokrvení orgánů, končetin i kůže, posílení imunitního systému, prevence alergií, zbavení stresu, depresí či migrén.